Jag tänkte jag drar igång med att börja med att presentera vår nästa talare. Och det är Mattias Schöler som är doktorand i miljöarkeologi med fokus mot miljörekonstruktioner och bosättningsmönster. Du och är också projektassistent inom SID-projektet med ansvar för import och kvalitetssäkring av data. Så nu vill vi höra mer om vad är CID för någonting. Ja, eh, Tackar för det. Så ja, Mattias heter jag och eh, som eh, ni fick höra så jobbar jag främst med dataimport i SID. Eh, men jag har jobbat sedan 2018, eh, tidigare till tror jag det var, när jag började inom SID. Och SID är strategiska miljöekologiska databasen. Eh, och... Eh, ska vi se om den vill byta... Miljöarkologi här är som i dess vidaste mening, så någonting som berör människa miljörelation. Det är som intressant för SID att lagra och kunna använda för forskning. Så det är inte bara pollenstudier, markkemi och sånt som är intressant för SID att, att, att lagra och behandla, utan det är kan vara tunnslipsdata, som vi har från Keramiska forskningslabbet till exempel. Man måste jag ha fått tag på leran någonstans ifrån, och sådär. Så SID som databas är som miljö i dess vidaste bemärkning. Så det finns väldigt många olika typer av data som vi lagrar i den här databasen. Och eh, SID är, som, det är en nationell infrastruktur i Sverige- för den här typen av data. Men det är som inte isolerat heller. Det är sin egen databas med sitt eget data, men precis som Markus och som du har diskuterats här idag så är det ju länkad data också. Så vi har våra, de som, olika labben som tillför data till databasen, men sen så länkar vi det här genom APIs och olika sätt in till andra databaser, andra infrastrukturer. Och, och delar med oss av den datan till dem. Så till exempel som New Thomas alltså en paleoekologisk databas, Swedish Biodiversity med till exempel fossila fynd av insekter. Det, och det kan göras på lite olika sätt också. Det är inte nödvändigtvis den råa datan, alltså som antalet av en viss en insektsart som du då nödvändigtvis delar med dig av, utan vi kan dela med det här på olika sätt, just genom att använda de här API:n och så. Vi kan dela med oss en tolkad version utav datat, så till exempel som till Data Ark delar med oss av. Istället för antalet insekter så delar vi med oss antalet insekter, men vi ramar in det under den typ av miljö som insekterna är indikerande för. Så istället för att du ser en viss insektsart så ser du så här många insekter som indikerar att det här är dött trä eller det här är jordbrukslandskap. Så det finns många sätt man kan dela med sig av den här datan på. Och så det beror lite på vad har de här olika infrastrukturerna för behov. Och så. så se det som en del ut som mycket större spel av hur data flyttar sig fram och tillbaka mellan olika parter. Men om vi tittar på som Sid sig och vad SEED gör, om man tänker till exempel som Ariadne Plus, som det är mer av en, ett data discovery-verktyg, så att, att hitta data och just möta med länken med de här olika mötta datorna, även de som knutpunkter. SEED är lite mer av ett forskningsverktyg. Så själva SID i sig är fokuserat på att man, det ska vara en integrerad del av hur man jobbar som forskare. Men det är inte bara till forskare utan till vem som helst som känner att de kan ha användning av det här. Så det här blir lite av ett exempel av vad man kan man göra med när saker och ting är på plats. Och SID är ju en relationell databas i bakgrunden. Men det man som använder och utnyttjar det, är ju det här interfacet. Det finns väldigt många sätt man kan göra det här på. Men för sidst del så handlar det här om att du ska kunna få ut en datamängd som du sen då känner att du kan. den här datamängden passar den frågan jag har ställt. Och det är ju som att du skulle göra en SQL, men istället så gör vi det med vår interface. Så i sitt fall så använder vi som ett filtersystem. Du har boxar som sen filtrerar boxar under till att visa någonting du vill visa på dem. Men i och med att Ceeds har så pass mycket olika typer av data, vi har isotopdata, vi har insiktsdata, vi har endokrinologisk data, så det finns en mängd olika filter. som du skulle gå in i det här i en form utav som generellt, där du ser alla de här olika filtren, och kunna förstå vad ska jag använda för att så, komma fram till min datamängd som jag är intresserad av? Så det här är, olika, det här är ju de olika dataleveratörerna, så de är en form av så, virtuella databaser i SID. Och de kan då bli en bas för olika portaler in till det här, här interfacet. Då. Så vi kan eh, designa en portal som eh, handlar, behandlar till exempel paleoentomologi. Och då får du de verktyg som du är intresserad av som entomolog att använda. Och vi kan även designa olika så här grafiska sammanfattningar på datat som är användbara för dig. Men det här det är ju någonting som man då måste fråga användaren. att Hur är du intresserad av att se ditt data? Hur är du intresserad av att jobba med ditt data? Vad behöver du för att kunna komma... BRB-arbeta med det här. Men det är väldigt, till skillnad från att som sätter upp en databas så är det som den relativt enkla biten som man kan göra. Så Johan von Boer arbetar vid Humlab med, arbetar med att sammanställa olika grafiska sätt att kunna visa upp sammanfattat data för att göra det lättare för användarna att som kunna komma fram till någonting som de känner att det här vill jag arbeta vidare med lokalt. Så ett litet exempel på hur man då kan arbeta med det här. Det är, det är ett exempel som Phil backland har använt väldigt mycket, men det är väldigt, ganska talande och säg att du är intresserad av att få en överblick av som jordbrukets som spridning. Eh, och du vet att med det att den här arten av insekts, Cytophilus gronarius som kornviven, den är en form av som ohyra som kommer med jordbruket och att vi börjar lagra mat och så här. Så den blir som en indikativ för, eh, att, för jordbruket i sig på så sätt, eh, en så kallad Stored Grain Pest. Eh, så genom att vi som väljer den här arten i databasen så filtrerar vi ut alla de platser där den arten har hittats. Och eh, pepkaser till exempel, den har ett fynd ut den här insekten. Och i sig så säger inte det så mycket, men sätter vi då det i, i relation till den här aggregerade mängden data vi ser nu, och börja titta lite på vad har de här för dateringar, då kan vi se att vi har äldsta dateringen här nere, Atlitjärn. Och sen så blir det som gradvis yngre dateringar uppåt här. Så du får som en överblick av hur jordbruket sprids över som Europa. Så det är som ett sätt man kan då gå fram i det här, och det har man gjort också. Eva Panagio, Takopoulou och Paul Buckland, de gjorde precis den här studien med bags som nu är en del av SID. Och den tittar på det här spridningen av den här arten och många andra arter. Ett annat sätt du kan anpassa dig i det här det är att du väljer ut bags som vi är inne i vår paleontologiportal här i SID. Och så väljer vi då Stored green Pest som en ekokod, så tolkningen för den miljö som de här insekterna trivs i och då får vi alla arter som indikativa för den miljön. Och då får vi en liten större mängd datapunkter att arbeta med. Och det här skulle då kunna vara en väldigt bra som start för att sen då ta hem data att jobba med det lokalt och publicera en artikel eller vad det är nu man vill göra med. så det är lite så syfte tänkt att användas så att det ska vara som ett förstadie till att som kunna sortera ut en datamängd som du är väldigt intresserad av att jobba med för just dina syften. Sen har vi då en mängd olika, eh, varje sajt får som en landing page. Och i landing page, en sajt kan ju innehålla en mängd olika analystyper. Och det som är på väg är att vi ska sätta då beständiga identifierare för varje sajt och även bestämda identifierare för varje datasätt. Så att när man sen då publicerar det här så kan man alltid hitta till sajten i sig med de resultaten som du använder. Men jag tänkte nog inte hålla på mer än så utan bara använda det här som ett litet exempel på hur man kan arbeta med det här när man har sån data på plats i en, så här, i en databas. Så jag tror jag kanske ska tacka för mig där, det är nog den tid jag hade. Jättebra, tack så hemskt mycket Mattias.